دوستان عزیز و ناظرین. امیدوارم هر جای دنیا هستی دلی شاد مغز جامان و تنی سالم داشته باشید کارزاری رو در چند هفته گذشته در فضای مجازی دیدم به عنوان کار... کارزار وکالت دادم به رضا پهلوی شاهزاد رضا پهلوی. بنده به عنوان یک فرد وکالت به آقای پهلوی نمیدم و وکالتم رو احضاب سیاسی به دارم. احضاب سیاسی که طرفدارشون هستم یا اینکه که بودم و مخالفتم رو با این کارزار مستقیما پیش از شروع برنامه اعلام میکنم ولی دلایل خودم رو از دید خودم از دید شخصی خودم در این رابطه بیان خواهم کرد ولی پیش از این که سر این مسئله سخن رو آغاز بکنم از همه دوستان تقاضا میکنم که براشون امکان پذیر هست برنامه رو به عنوان یک مشترک دنبال بکنن و اگر می توانند آبونه بشن در کانال من چرا که مدتی هست آبون های کانال پایین اومده به دلیل اینکه حداقل اینکه من یه مدتی بود فعال نبودم و اگر برنامه رو پسندیدن، اگر براشون امکان پذیر هست لایک و شیر و کامنت رو فراموش نکنند در مورد مسئله کارزار وکالت به شخص شاهزاده رضا پهلوی های اجتماعی معمولا بر اساس قراردادهای اجتماعی پیش میرند سیستمی به نام سیستم سلطنت سیستمی است که در آن یک نفر برای حکومت به طریق وراثتی انتخاب میشه و انتخاب این شخص به عنوان حاکم به عنوان حتی حاکم مشروطه حاکم سمبولیک چیزی نیست که از طرف مردم باشه و این این قدرت به سمت فردی صبح پیدا میکنه که از طریق وراثت، از طریق پدر بهش رسیده باشه این اتوماتیک برای خودش یک تبعیزی رو قائل میشه و این تبعیض به دلیل اینکه شما پدرتون شاه بوده و نسبت به دیگران خواه یک تبعیض رو مالکیت میکنید یک قدرت رو مالکیت میکنید و این برخلاف ایده همسانی و همسنگی هموطنان استش سلطنت اتوماتیک یک ای هست بر سیستم فعودالیته در سیستم فعودالیته یک فردی مالک زمین هستش مالک مقدار زیادی زمین هستش و دیگران با عنوان کارگر بر روی این زمین کار میکنن و دسترنج این هاست که فعودال درامت داره فعودال خودش درآمد خودش رو بر اساس کار و زحمت خودش نداره این مالکیت معمولا از پدر به پسر رسیده و خیلی وقتها این مالکیت به اصطلاح به این دلیل بوده که پدری زمین رو تصاحب کرده غصب کرده یا در جنگی موفق به پیروزی شده و به همین منوال به پسران خودش این زمین ها رو انتقال داده شاه در واقع فئودال بزرگی هست که فعودال فعودال ها به اصطلاح شاه خود را مالک زمین های متصرفه دولت خودش می داند مثلا شاه ایران خود را مالک تمام زمین های موجود در جغرافی های سیاسی ایران می داند. و این حق مالکیت خودش رو بر اساس قوانین مشروطه یا بر اساس قوانین اجتماعی فعودالیت به خانهای زیر دست خودش به, به اسطلاح حاکمان زیر دست خودش منتقل میکنه و این حق مالکیت از پدر به پسر به وراثت می رسه و به اصطلاح مالکیت زمین و مالکیت قدرت مالکیتی هستش که از طریق وراثت انتقال پیدا میکن. جامعه ایران خوشبختانه از این قسمت مالکیت فراتر رفته من در برنامه ای که در مورد مرگ ملکی بریتانیا داشتم مجا اشاره کردم شاید برای ایران بهتر باشد که حکومت سلطنتی مشروطه برقرار باشد شاید به عنوان پدر ملت به عنوان کسی که بیطرفانه همه اقوام و به اصطلاح اقلیت‌های موجود در جامعه ایران رو می میکنه ولی آیا رضا پهلوی میتواند مالک این قدرت باشد از نظر بنده نخیر چون رضا پهلوی با وجود اینکه های زیادی هستش در آمریکا هستند با وجود اینکه که مدت فعالیت سیاسی میکنند اون جسارت رهبری رو ندارند رهبر باید جسارت داشته باشه باید نترس باشه باید بتواند که تصمیمات خودش رو علنا بگیرد اعلام بکند و باید از تناقضگویی به اصطلاح فارق باشد رضا پهلوی متاسفانه تناقضات بسیاری در صحبت هاش هستش متاسفانه هنوز اون شجاعت لازم رو ندارد که بخواهد به اصطلاح رهبری این جریانات رو بهده بگیره وزن سیاسیشون به اصطلاح قابل شک استش به دلیل اینکه تا حالا هیچ حرکتی رو انجام نداده که ما وزن سیاسی ایشون رو ببینیم ما مثلا وزن سیاسی احزاب کرد رو در کردستان میبینیم مثلا وقتی که مشکبارانی صورت میگیره و احزاب کرد مورد هجوم قرار میگیرند تمام شهرهای کردنشین اعتصاب میکنند این نشون میده که احزاب کرد دارای وزن سیاسی بسیار قابل تعملی هستند در جغرافیای سیاسی کردستان تحت اشغال ایران ولی احزاب دیگه تا حالا وزن سیاسی خودشون رو به رخ دیگران نکشندن مثلا فراخانی رو اعلام نکردن که تعداد زیادی انسانها در اون فراخان شرکت بکنن اگر آقای رضا پهلمی میخواهد در این پروسه سیاسی خودشون رو به عنوان یک شخصیت مطرح سیاسی از نهاد وزن سیاسی مطرح بکنند باید بالاخره در جایی وزن سیاسی خودشون رو نشون دیگران بدن با کمپین های اینترنتی نمی وزن سیاسی یک فرد رو به اصطلاح تایید یا تکذیب کرد به دلیلی که کسانی می با اکانت های مختلف با شناسه های مختلف با یک فرد مشخص با چندین شناسه می تواند رأی بده و این واقعیت رون نشون نمیده و همچنین فضای مجازی فضای عملی نیست فضایی که کسانی در خانه خودشون یک نظری را ابراز می و در عمل حاضر به هزینه کردن در مورد اون عمل نیستن واقعیت سیاسی ایران به شکلی هستش اگر قرار باشه مسئله سلطنت مسئله موروسی بودن حکومت به رأی گذاشته بشه خب مشتبه خامنه ای هم حق دارد که این مسئله رو به اسطلاح مطرح بکند و خود رو کاندید این وراست بداند و عملا مشتبه خامنه ای کسی هستش که در حال حاضر می تواند این قدرت رو بدون هیچ خونریزی به دست بیاره نیازی به این نیست که یک ملت در خیابانها قیام بکنن، خونریزی بکنن و آقای پهلوی رو به حکومت برسانند. خب مجتبی ای بالاخره نزدیکتر به این حکومت. یا سلسله قاجار و سلسله صفویه و سلسله های مختلف سیاسی در ایران هایی هستند و می‌توانند که اعلام به اصطلاح کاندیداتوری برای سلطنت داشته باشند. فقط آقای پهلوی نمیتواند به عنوان اینکه آخرین شاهزاده ای ایران بوده ادعای سلطنت بکنه این به دور از دموکراسی هستش حداقل ولی در سال 57 با اصطلاح مردم در قیامی که کردن حکومت سلطنتی رو وقتی سرنگون کردند ادعایی که داشتن که حتی هنوز هم در جمهوری اسلامی این ادعا هست این است که ما میخواهیم حکومت غیرفردی داشته باشیم و یک قرارداد اجتماعی رو به سمت دموکراسی تصویب کردیم در سال 57 قرارداد اجتماعی ما به این شکل بود که به جای افراد احزاب بخواهند حکومت رو در دست بگیرن و مورد پرسش قرار بگیرن دلیل اینکه من مثلا شخصا ادعا میکنم که به وکالت به آقای پهلوی نمیدم به این دلیل است که احزاب میتوانند درون خودشون دوچار چالش هایی بشند دوچار به اصطلاح مناقشات فکری باشند و رشد پیدا بکنند ولی اشخاص وقتی که میخواهند حکومت رو داشته باشن حکومت مقدسی رو ایجاد خواهند کرد حالا چه به واسطه موروسی بودن پدرشان چه به واسطه موقعیتی که دارن مثل ولی فقی و این متاسفانه برخلاف اون قرار داده اجتماعی هستش که انسانها رو به سمت دموکراسی پیش میبره چیزی که در حال حاضر در ایران وجود نداره و خیلی کم رنگ شده اون مسئله یه وابستگی قومی و ای هستش اگر قرار بود وابستگی ای در ایران حاکم بود میتوانست حکومت سلطنتی یکی از راهکار باشه. باشه هم همجوار ایران یک مقداری این سیستم قبیلی و اشیرهی خودشون رو هنوز حفظ کردند برای همین وقتی که مثلا یک رئیس اشیره یا رئیس قبیله تصمیم میگیره که به کسی رأی داده بشه یا به کسی بیعت داده بشه تمام افراد زیر نظر اون رئیس قبیله هم به اون شخص تمایل پیدا می‌کنن و رأی میدن ولی ما در ایران این سیستم رو حداقل اون موقعی که من در ایران بودم ندیدم در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر ممکنه به کسی رأی داده باشند و فرزندان به کسی دیگری ممکنه کسی طرفدار حزبی باشه و برادرش طرفدار حزب مخالف باشه این با اون قرارداد اجتماعی که سیستم قبیلی با اون پا هستش یک مقدار متفاوت هستش برای همین سیستمی که در حال حاضر در ایران میتواند جوابگو باشه سیستم پادشاهی نیستش و این که کسی در خارج از کشور منتظر باشد دیگران قیام بکنند و ایشون به قدرت برسه سیستمی هست که به دور از اقلانیت هستش اینکه طرفداران آقای پهلوی در فضای مجازی نسبت کسانی که آقای پهلوی رو به عنوان وکیل قبول ندارن حجمه و حجومی رو پیش و متاسفانه دیگران رو با انواع پسندها و انواع تهمتها مورد حمله قرار میدن نشون میده که سیستم پهلوی یا سیستم سلطنتی که در نظر ایشون هستش تفاوت زیادی با سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد چرا که آنها بر اساس اون حق وراستی حکومت شخص حاکمی آینده رو منزه از گناه و منزه از خطاهای سیاسی میبینند و کسانی که در حال حاضر در حکومت ایران هم وجود دارند، شخص برای فقیر رو منظر هست گناه و خطا می‌بینه. یعنی حجوم نیروهای طرفدار سلطنت و حجوم حزب اللهی ها به مخالفین این هم و در دو زاویه متفاوته جریانت سیاسی قرار داره یکی در این وره بام یکی در اون وره بام هر کدام در اون قسمت رادیکال انتهای به اصطلاح تقسیم بندی قدرت اجتماعیشون هستن چیزی که ما نیاز داریم همگرایی و رسیدن به اون نزدیکی های سیاسی و نزدیکی های نیازمندی های اجتماعیمون هستش نه بخواهیم یک شخص رو انتخاب بکنیم و این شخص رو طرفداران تندروش احاته بکنن و مقدسش بپندارن و بخواهند که دیگران رو هم به دنبال اون مقدس به همراه بکنن یک بار این اتفاق افتاد در سال 57 و مردمی به دنبال یک مقدس مردی به نام خمینی رفتند عکسش رو در ماه دیدند و با این وسیله خواستند که خودشون رو به اصطلاح منذح بدانند و یک فرد مقدس و سید رو بر مسند قدرت بگذارند و بخواهند با این ایمان که اون فرد خطا نخواهد کرد تمام قدرت رو در دستان اون قرار بدن متاسفانه دیدیم که سرنوشت جامعه ایران بعد از این تقسیم بندی ها به شکلی قرار گرفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی بر جان و مال مردم حاکم استش کلمه ولی فقیه به عنوان ولی ولی یا با اصطلاح سرپرست جامعه به وسیله یک فقیه خودش همون قدرت رو میده که سلطنت ذل به شخص شاه میده تفاوت این دوتا در این است که یکی رو مجلس خبرگان رهبری انتخاب میکند و دیگری را شورای سلطنت یعنی تفاوت آنچنانی ندارد چه در شورای سلطنت قدرت سلطان چه در مجلس خبرگان رهبری قدرت ولی فقی تقریبا به مساوی هم هستند و مشابه هم عمل می‌کنند. من شخص خودم به دلیل اینکه اعتقاد به حکومت دموکراتیک دارم و حکومت دموکراتیک رو منافات می‌بینم درش با این سیستم وکالت دادن وکالتی به آقای پهلوی نمیدم و اگر قرار باشه وکالت به کسی بدم در انتخابات آزاد به حزبی خواهم داد که بیشتر افکار من رو نمایندگی بکنه من با شخصها ها کار نخواهم کرد من با سیستم رو به سزورتي خوا... عمل خواهد کرد از دیدگاه من که مجموعه ای از اشخاص رو انتخاب بکنم نه یک شخص رو شما وقتی که یک حزب رو بهش رأی میدید اون سر رئیس حزب یا به سخنگوی حزب مورد بازخواست نیروهای درون حزب قرار میگیره در انتخابات درون حزبی به قدرت میرسه دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی حزب رئیس حزب رو مؤاخذه میکنه مورد تفتیش قرار میده و قدرت رئیس حزب میتواند در انتخابات های مختلف تغییر پیدا بکنه و کسی دیگه رئیس حزب بشه مثل تمام احزابی که در دنیا وجود دارن کسی مادام العمر رئیس یک حزب نمیماند یعنی حداقل این است که میتوان انشعاب کرد و حزب دیگری را انتخاب کرده و قرار باشه کسی راه تغییر رو درون حزبش به رسمیت نشناسه ولی ما در سیستم حکومت سلطنتی این مشکل رو داریم که سلطان رو نمیتوان تغییر داد نمیتوان امیدوار بود که اگر اشتباهی کرده در انتخابات بعدی قدرت رو ازش بستانیم من این سیستم رو قبول ندارم هیچ بکالتی رو به محمد رضا شاه پهلوی نمیدم به عنوان شخص خودم و از دیگران هم میخواهم اگر این اشتباه رو کردن اشتباه خودشون رو پس بگیرن و این وکالت رو پس بگیرن من این رو در شخصیت های بسیار تأثیرگذاری در جامعه دیدم و بسیار متأثر شدم که این شخصیت ها با این وزن اجتماعی که پیدا کرده بودن متاسفانه خودشون رو تباه کردند و این وزن اجتماعی خودشون رو به حداقل اقل رسندن. امیدوارم که این اشتباهشون رو متوجه بشن و برگردن به اینکه به کسانی مثل ما که وکالت نمیدیم حمله بکنن و ماها رو به اصطلاح با پسندها و اتهامات متفاوت محکوم بکنه امیدوارم که این راه به سمت دموکراسی بره و سعی کردم به صورت خلاصه توضیح بدم که من به چه دلیلی وکالت نمیدم و به چه دلیلی هم معتقدم که دیگران نده. در پایان از همه شما تغازم میکنم اگر صحبت های من رو مناسب پخش کردن دیدید پخش بکنید بازنش بشید بدید و اگر کانال من رو به شکلی دارید دنبال میکنید که آبونه نیستید لطف بکنید آبونه بشید یا مشترک بشید و اگر براتون امکان هستش با لایک و کامنت به من کمک بکنید که دیگران هم برنامه های من رو ببینند. مختکر سپاسگزارم و, سپاس و امیدوارم در ایران یAZاد دموکراتیک هم دیگه رو ببینیم